Com veureu, hi ha molt menys text, hi ha molta més càrrega visual. Val? Llavors, coses a tenir en compte. Una sola idea per cada diapositiva. Un sol concepte a poder ser. He diapositives? que tenien? La típica gràfica de l'Excel. Una taula amb els resultats i a baix una llista amb text. I clar, si ho vols ficar tot al mateix lloc, ho has de reduir. Llavors, estem parlant les mateixes, la gent de la meitat o del fons potser no ho acaba de veure bé. Llavors us vull preguntar, si utilitzeu PowerPoint o un altre programa semblant, quants dines us costaria eh, afegir una nova diapositiva? Res. Res, no? Zero euros. Bueno, és eh, gratis. Doncs pues ja està, agafes aquella diapositiva i la fas en dos, tres o quatre. És a es tracta de descomposar una cosa que és molt complexa amb eh, coses més senzilles. Això seria un concepte superimportant. Després, això és un complement visual. La presentació la fa la persona que parla. Eh? El dia que feu el creix de síntesi, sereu vosaltres els que feu la presentació. D'acord? Què passa? Normalment fem el PowerPoint tipus soleta.